ביצבון תוכלנה כל ימי חייך מה מביא את האדם לחוסר פרנסה המפורש בפסוק? ביצבון תוכלנה המילים ביצבון תוכלנה הפרנסה והשמחה תלויים זה בזה אבל שבן אדם מתגברת עליו מידת העצבות לא משנה מה מתגברת עליו מידת העצבות, ביצבון תוכלנה ואז ברגע שהוא נכנס לבחינת ביצבון תוכלנה אין, הפרנסה כבר איננה אין ברכה אין מחירות נתקע הכל מתבלבל הכל אז מי צריך את זה? בגלל מה? תגידו לי אתם בגלל מה? הלאה, ספר עמידות העצבות ספר עמידות, עוד ממון סעיף ביתת העצבות מפסיד את הפרנסה העצבות מפסיד את הפרנסה משלי י' פסוק חבבית ברכת אדונה איתה עשיר ולא יוסיף עצב אמא מה מה עשיר ברכת, הש... ברכת השם מה שבין שם מברך אותך בעזרת השם מברך כל אחד ואחד בעזרת השם לא יוסיף עצב אמא זאת אומרת הנה שיש פרנסה אין עצב הפרנסה כי עצב שאנחנו בעצבות, אני לא אומר אתם וכאילו אני פה ואתם פה, שאנחנו בעצבות, זה למעשה שקר. אנחנו בשקר. ממה אתה עצוב? חגילי, תשמע, פרנסה, הפסדתי בלותו הייתי חסר לי עוד מספר 1 ל-70 מיליון. הלעה, איזה... קצת הייתי מוציא. ממה אתה עצוב? במה שעשה איתך השם, נכון? אז למעשה מה אתה אומר לכולם, גבל עם ועדה, מה אתה אומר? השם לא שהבן אדם עצום ומה הוא אומר? אשם התבלבלת מה עשית? איך עשית לי את זה? נכון? מובן, נכון? צריך לזרוק את העצבות צריך לראות איך בן אדם עכשיו לחיות חיות